أقبلت أم العريس يا ما محمد انت يعقد الحبل ويحله كل بنت تفتخر بصيتها عزوتك يوم الفرح ما تطيب لله والمعذبه القصيده عبروها ياعسف راهيك تدوم العمر كله الاصيله في فرحها شاركوها لاقبره الكل ينهض من محله والمنصه زلزلوها زلزلوها, زلزلوها الشعر قم تسبقه دقه وجله لاجل عينك وامله خجله عينك وامري ياعين اهلها يا اقبلت ام العريس يا ما شاء الله ام محمد وطريق. شيخا يعقد الحبل ويحله كل بنت انت افتخر صلتها عزوتك يوم الفرح ما تطيب لله والمعزف القصيدة عفروها، يا عسف راهيك تدوم العمر كله أنا صيلة في فرحة شاركوها اقبلتها الكل ينهض من محله والمنصة زلزلوها زلزلوها, زلزلوها الشعر قمت بقهدك أرقم تسبقه دقه وجله رجله